الكبير وامتناني لحضوركم ودعمكم اللامحدود لهذا الحدث المهم. كما أود أن أشكر بشكل خاص السيد عميد الكلية متعددة التخصصات بالعرائش والسيد الخازن الإقليمي بالعرائش والسيد رئيس منتدى الباحثين لوزارة الاقتصاد والمالية والسيد رئيس شعبة علوم الاقتصاد والتدبير على تفانيهم وجهودهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة. وإنما نتطلع إلى الحصول على نتائج مثمرة من هذه الندوة العلمية التي تعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار بين الخبراء والمتخصصين في مجال القوانين المالية. وتحقيق تطوير مستدام للاقتصاد المالي في المملكة المغربية. وأخيرا أتمنى للجميع وقتا ممتعا وشكرا لكم.